Привіт, друзі! Сьогодні 14 серпня, знову знімаю невеликий огляд, огляд ринку світових акцій і старого айфона. Якщо у вас є чи старий чи новий айфон, ви також можете подивитися ціни. Що це означає? Бачимо зелені, зелені Кольори – це означає, що невеличкий зріст, незважаючи на війну, незважаючи на невеличку світову кризу, продовольчу кризу. Компанії працюють світові, та є кому допомагати Україні. Тесла – плюс 4,6%. Це добре. Люди працюють, отримують прибуток. Епл – плюс 2%. PepsiCola 1,3% прибуток. Google 2,3%. Дехто на 14% розбагатів, але це невеличка компанія. Amazon плюс 2%. Нормально. American Express 1,7%. Непогано. Тож, друзі, що ми бачимо? Ми бачимо, що життя продовжується. Світові компанії працюють. Вони можуть пережити кризу, війну і все інше. А ми будемо жити та захищати Україну та кормити себе та своїх родичів. Все буде добре, все буде Україна. Слава Богу, героям честь, подяка ЗСУ. На все добре.